Gràcies que abgirem Sant Boi per serveis públics. Apostem per la municipalització dels serveis, com l'aigua o l'energia, per garantir la universalitat i la gestió pública. Alhora l'hora, cal que convertim Coressa en una empresa municipal veritablement democràtica i transparent. Governem-nos!